Dobrý den, já bych měl na začátek taky zdůvodit, proč tady, tady stojím. Já nepatřím mezi takové ty kongresové řečníky, ale na rozdíl od uh, pana ředitele se s paní Mazačovou neznáme, ale představil jsem si uh, takovou věc, uh, když jsem si to přečetl. Uh, já už mám za sebou taky pár uh, uh, organizování takových podobných akcí a teď jsem si představil, že paní doktorka odmítá desítky žádostivých řečníků a připadalo mě to tak strašně absurdní, že jsem si říkal, musíme si pomáhat. Takže z toho důvodu jsem tady, protože jsem si dokázal představit, že tady moc lidi nebude, a jak je vidět, tak jsem se asi moc nespletl. Takže to je důvod, proč tady stojím. Když tady bylo řečeno, že ta světavská zdravka je maličká, já můžu říct, že my jsme takřka v mínusu, Protože já jsem ředitelem základní a malostřední školy, teda základní amaterské školy v Kocvířově, kousíče Svítav, A kapacita naší školy je 40 dětí. Máme jich 39. Takže jsme skoro zaplněni a jsme dvojtřídka, Takže jako to, je úplně, to je úplně jiná situace. A co se týká složení pedagogického sboru, tak kdybych řekl, že jsem nejmladší, to byste mě asi nevěřili, ale fakt je, že jako kdybychom neměli mladou vychovatelku, asi 35 letou, tak už ten věkový průměr jde hrubě přes 50. Takže tam se to odvíjí od toho, jak ti lidé přijmou ty nové technologii, to je, to je naprosto jasný. Vy, co jste kapánek starší, tak určitě znáte takový ty schovývavý usměvý dětí. U mě už vnoučat, když dědeček má prašit s mobilem vozem nebo kopat do počítače a oni pak přijdou a takové odděvají a se na vás a jdou si zase hrát. Takže jako z tohohle důvodu to bylo takové docela problematické, protože na té naší škole peníze nejsou, na těch pešničských školách tam už vyřazujeme počítače, které za má asi 12 let a počítáme, jestli, jestli se nám něco podaří koupit dalšího. Zatím to nevypadá, takže je to docela pípět. Takže proto, když, když byla ta výzva toho interesu, tak jsme si říkali, to, to je to je bezvládná nabídka, tak jdeme určitě do toho. Rozhodně toho nevítujeme. E, díky tomu jsme byli schopni zasytilat celou naši velká Takže ja. <breadth Mage commentary> to je na rozdíl, když si vezmete tak kolika školám, co tady jste, se to podaří. Takže já si myslím, že my jsme úplně do bez. E, máme teda ve všech třídách Wi-Fi, ve všech učebnách máme Kronka, takže, takže vlastně my, my jsme úplně, úplně špičková škola na úžasné úrovní a musí se nám pracovat úplně, úplně nádherně, aspoň, aspoň doufám. Já bych chtěl taky poděkovat zaznělo to tady všem, kteří jako se toho účastnili, kteří nám pomáhali, protože ty mentoři, kteří byli u nás, ty byli naprosto skvělí. Ti tady... mám... byli bezvadní a jako kdykoliv jsem na něco zapomněl, tak mě vždycky někdo z vás zatelefonoval a hezky jsme si popovídali. Takže to bylo opravdu příjemné a já jsem rád, že jsme se toho zúčastnili. Ale aby to všechno nebylo jen chválení, protože ona kritizovat se taky musí, a ono je to někdy lepší, když vás někdo kritizuje, tak samozřejmě to co, to, co tady zaznělo, pod to bych se pod všechno podepsal. To jsou vlastně věci, které jako asi vadily všem, protože ten, ten boj s těmi předpisy a toto to je, to je strašlivý, takže s tím se nedá nic dělat. Ale já osobně, protože jsem vlastně skoro 40 let elementarista, tak. Mě vadila e, dost silně jedna věc, co se týká webinářů a to je e, jazyková úroveň těch rečníků. To bylo to strašné, to se přiznám, že jsem chvílema i vypínal a šel jsem pryč, protože jako špatný koncovský podstatný tmen, podměňovací způsob, to je to, co já do těch dětí a teď jsem to tam slyšel a, a musel jsem odchávat. Takže, ale to je, to je taková věc, to jsou mladí lidi a e, jestliže chtějí takové věcích pokračovat, tak tohle by si měli tak trošičku vzít protože ten jazykový projekt e, je potřeba e, trošičku vylepšit. Takže e, to je takováhle věc. A pak jsem chvíli u těch webinářů, se přiznám, moc nechápal, proč tam byla puštěná kamera, e, protože jsem si říkal, když tomu řečníkovi vidím jen ucho, tak... E, e, proč to má tě? Protože opravdu chvíle má tam úko, vlasů a já se rád jídám, dívám z oči do očí, takže to si myslím, že, že taky je dočí. Ale to jsou technicky, proč to jsou technické nedostatky. Ale když jsem se rozhodl něco kritizovat, tak bych měl jí i dosvířat. A přiznám se k jedné věci, která byla pro mě nakonec velice zajímavá, já z gruntu odblávně nesnáším dotazníky, takových nás je asi hodně, A, ale já za ten věk, za ty roky, jsem si k tomu vytvořil takový blahý, e, příznivý vztah. Takže ty dotazníky neprožívám, ale odpovídám tak, jak, e, jak si myslím, jak by to mělo být. A teďka Interes poslal dva dotazníky. Vyplnil jsem jeden, vyplnil jsem druhý, odentroval jsem, a teď se mě to vrátilo zpátky červeně a tam bylo můžete zdůvodnit, proč je na tom vaše škola po 11. měsících důvod, než na začátku, a já jsem na to koukal a říkal jsem si, kdybych jim napsal, že nevím, co jsem tam psal, tak to bych byl opravdu za blbce. Takže eh, jsem tam napsal, eh, nebo je to bylo, to, bylo to zdůvodněno, nebo je to vlivem špatného odhadu vedoucího pracovníka úrovně jeho zaměstnanců. Takže takhle jsem to tam odpověděl a nakonec mě přišel nejl, že můj dotazník byl vzorově vyplněný, protože Nikdo tak otevřeně neodpovídal jako já. Takže já vám za to děkuji. <laughs> a e, e, když tady e, pan ředitel zmiňoval e, e, spolupráci se zahraničí, nebo e, to tak, já vám taky jednu takovou čerstvou zkušenost. E, díky jinému grantu jsem byl na jazykovém kurzu teďka a tam jsme každý den měli heslo dne. A já bych, Dnešní den, taky nazval, takovým heslem, tam jeden den byl Life Too Short. A já si myslím, že jako každý den, když se trošku nezaslím, když bychom měli pracovat, a to je pro nás ztracený. Život je opravdu hodně krátký, takže si to užívejme a